Iată, ești Iată. De o zi bună. Black sea Defense pare să fie unul dintre cele mai mari evenimente de tehnică militară și armament din România. Cu toate acestea, siguranța la acest eveniment lasă de dorit. Am reușit în câteva secunde să vă dăm această expoziție. Am să vă arăt imediat un pistol de jucărie, dar acest pistol putea să fie chiar un adevărat. să să să să să de să să să o să să să să ce daruz la mine? vă Du-cu ce ți Cu ce nu dumneavoastră, e o calitate de este security manager, chemați poliția, nu mai poliția, mă poate Perchezivar. Da? Chiar de Da, da, Chiar doriți să ajungem la acel nivel, de Adică ce nivel? m am amenințat? Nu, v-am întrebat ai dori să chemăm alte. Păi, dumneavoastră, nu aveți dreptul să mă percheziți mine, că nu ești într-o privată. Da. Mă pe drum public. Da, corect. să în poliția, că se poliția nu intră în proprietăți private fără permisiunea lor, care să Dacă a căzut blau, milă, un papofie mică s-a copiluit pe pergamen. Nu putem ați înțelege, care este nu cum mai civilizat, dar că o să resolvem. Punem niciun citetenul putem nu. și dacă am putea să avem acea chestie socială, Nu eu zic că se poate rezolva, la spați ideea pentru următor. Vreți să plecați? Nu te să plecați.